اُضب اللہ نشطان رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا رہیں گائیز سب خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عزمان میں رکھے میں آپ کو حوص محمد واسف اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ملک سیون ڈبل نائن ٹیکنیکل میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کائنلی سبسکرائب کر دیں اور دیے گئے گھنٹی کے آئکن پہ ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے ان کے ساتھ جو واچ پاور کی ایپ کنیکٹ کی جاتی ہے بلیوٹوتھ کے ذریعے اس کے بارے میں دیکھیں گے اس کی سیٹنگز اس کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے اس کو کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو آپ نے سب سے پہلے اینڈرائڈ موبائل لینا ہے اس کا ڈیٹا کنیکشن جو ہے وہ آن کر لینا ہے جیسے کہ میں نے ڈیٹا کنیکشن آن کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے پلے اسٹور میں جانا ہے پلے میں جانے کے بعد آپ نے جہاں پہ جو ہر ہے وہاں لکھنا ہے واچ پاور جیسا کہ میں نے لکھا ہوا ہے تو آپ کے سامنے جو ہے یہ واچ پاور کے نام سے اپلیکیشن اوپن ہو جائے گی آپ نے اسے انسٹال کر لینا ہے جی تو جیسے کہ یہ انسٹال ہو چکی ہے اب ہم اسے جو ہے اوپن کر لیں گے تو آپ کے سامنے جو ہے اسکرین پہ جیسے کہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ یہ کہے گا کہ جی لوکیشن آن کریں اگر آپ لوکیشن کو الاؤ نہیں کریں گے تو آپ کی جو واچ پاور ہے یہ کام نہیں کرے گی تو آپ نے جو ہے اسے الاؤ کرنا ہے الاؤ کرنے کے بعد یہ کہے گا کہ جی آپ کو جو ہے بلوٹوتھ پاور آن کرنی ہے اس کو آپ الاؤ کریں تو جیسے کہ ٹرین آن ہو رہا ہے تو جیسے یہ آپ کو الاؤ کریں گے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے جیسے دیکھ رہے ہیں اوپر یہ سرچنگ کر رہا ہے آپ کے نزدیک جو بھی مطلب انورٹر ہوگا وہ اس کو سرچ کر لے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ سرچنگ کر رہے ہیں سرچنگ جیسے مکمل ہوتی ہے تو یہ جو انورٹر ہوگا وہ آپ کی اس لسٹ میں آ جائے گا یہ دیکھیں تو میرا جو انورٹر ہے اس وقت لسٹ میں آ چکا ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ جو ہے کنیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی جو ہے کنیکٹ ہو گیا تو چلیے اس کی طرف چلتے ہیں کہ اس میں بیسک انفارمیشن میں کیا چیز ہوتی ہے بیسک انفارمیشن میں اس کی وولٹیج اس کی فریکوینسی بیٹری وولٹیج بیٹری کی کیپیسٹی چارجنگ کرنٹ اس کے بعد اس کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے اس کی فریکوینسی جو ہوتی ہے اس پہ لوڈ کتنا چڑھ رہا ہے پی وی سی کتنی پاور آ رہی ہے یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی سیٹنگ ہوتی ہے سیٹنگ میں جو ہے اس کی آؤٹ پٹ سیٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی بیٹری سیٹنگ ہوتی ہے جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں بیٹری سیٹنگ میں جو ہے بیٹری اکوائزیشن بھی ہوتی ہے اس کے بعد اچھا بیٹری ایکلائزیشن میں ایک اور ٹاپک ہے اس پہ جلدی میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا اس کے بعد یہ نیچے اس کے جو انیبلڈ سیبل آئٹمس ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے اس کے بعد آگے لگتا ہے لاگ لاگ لاگ مینس کہ آپ جو ہے ڈیٹا جو آپ کا چل رہا ہے رننگ حالت میں ہے وہ آپ کو جو ہے ایک فائل میں چاہیے تو وہ آپ کو یہاں سے ملے گا ابھی میں نے اسٹارٹ کیا ہے دیکھیں لاگ چل رہا ہے ٹھیک ہے ابھی میرا موبائل جب تک یہ کونیکٹ رہے گا تو یہ لاگ چلتا رہے گا تو میں جب موبائل کو آف کروں گا مطلب کنیکٹ ختم کروں گا تو میرے پاس فائل بنے گی اکثر کی تو جس سے میں ڈیٹا اپنا چیک کر سکتا ہوں کہ میرا ڈیٹا کتنا مطلب کتنی اس کے بعد ایونٹ ریکارڈ ہوتا ہے اس میں جو ہے ایونٹ مطلب کوئی چیز مسئلہ آتا ہے انویٹر میں تو وہ یہاں شو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو تھی بیسک چیزیں جو میں نے آپ سے شیئر کی تو انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں ہم ایک اور ویڈیو میں بات کریں گے امید ہے آپ سب لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے گی بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و مان رکھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ